Na letiště v Hradci Králové proběhlo prověření komplexní připravenosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Společnosti letecké služby Hradec Králové. V rámci cvičení byla simulována mimořádná událost na letišti – nehoda pojíždějícího letadla a vozidla. Ověřovaly se zásahové časy jednotky, taktická, fyzická a zdravotní připravenost členů jednotky a dále komunikace s Krajským operačním střediskem. Cvičení tohoto rozsahu probíhají na letišti Hradec Králové každé tři měsíce a poznatky z průběhu cvičení jsou přinášeny do odborné přípravy členů jednotky.